Dům dětí a mládeže Hradec Králové připravil na poslední prázdninovou neděli akci s názvem Poslední řádění před školou. Smyslem akce pro veřejnost a především pro děti byla reálná ukázka všech kroužků, kam se mohou děti po prázdninách v tomto zařízení přihlásit. Máme to v podobě malinko i náboru na kroužky a zároveň jako poslední odpoledne, kdy si můžou děti zasoutěžit, zařádit. Můžou se tady podívat na většinu kroužků, co nabízíme, od hudebky, tance, přírodovědných kroužků, výtvarky, robotiky a spoustu dalšího. Děti poctivě procházely celý barák, jak se slangově říká Domu dětí a mládeže v Hradci Králové, a neváhali se ptát, zkoušet a aktivně se zapojovat. Velkou pozornost mezi dětmi tradičně vzbudila místnost plná zvířátek, určená pro chovatelský kroužek. Ze zvířátek tady máme zástupce z ptačí říše, máme tady plazy, máme tady krásné chlupaté zvířátka, hlodavce, rybičky akvarijní. A z těch kroužků tady probíhá čtyřlístek, což je pro předškolní děti. A pak je dále tady chovatel, to je první až devátá třída, také kroužek se zvířátky. A pak je tady mladý přírodovědec, který jsem Občasně chodí, jinak děláme spíš terénní výzkumy a jiná témata než jenom zvířátka. A děti zvířata chytla za srdce. Nejvíce mi tady líbilo tu činčilu, co se mi tady nejvíc líbila. Nejen chovatelský kroužek, ale také třeba výtvarná tvorba a keramika, robotika, programování a elektrotechnika, sportovní kroužky a mnohé další se dětem prezentovaly. Modeláři lákali do svého kroužku funkčním modelovým kolejištěm. Děti si samozřejmě zajezdí s jak tady můžete vidět kolejiště v plném proudu, jezdí tady všechno a děti si zádu v dílně vyrábějí různé díly toho kolejště. Děláme, co můžeme, takže děti si vyrábějí domečky, stromečky, skály a potom to všechno společně. Ty věci, co udělají, dávají do jednoho dioráma a domů si na konci školního roku odnesou kousek krajiny. Pokud jste se zatím nerozhodli, do jakého kroužku své ratolesti zapíšete, tak můžete vybírat. A bližší informace najdete na oficiálních stránkách Domu dětí a mládeže v Hradci Králové. Www